ам побував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко За його словами, аби у Запорізькій області не застосовували додаткових карантинних обмежень. Потрібно вакцинувати 70% дорослого населення. Сьогодні ми маємо вже відкритих 6 центрів масової вакцинації, додатково відкриється ще два, і вони будуть відкриватися за межами закладів охорони здоров'я для того, щоб розвести потоки людей, які хочуть вакцинуватись і людей, які йдуть на прийом до лікаря через симптоми, в тому числі коронавірусної хвороби. Оскільки зростає кількість випадків, а нам потрібно, щоб зростала кількість щеплених. Прийшов десь все полназад Прийшов десь півгодини тому. Черга, в принципі, рухається швидко. Розташування зручне, тому що я проживаю на Бавурсі. Перший раз вакцинувався в Ашані. Було не зовсім зручно туди добиратись. Дуже задоволена, тому що я була в поліклініці. Там дуже задоволена, тому що я була у поліклініці і там дуже велика черга. Перше щеплення отримала у поліклініці, а там дійсно неможливо нормально все зробити. Там працювала тільки одна бригада. Тут подобається. Все дуже швидко та спокійно. Все швидко пройшло. Все швидко відбулося, навіть дивно, адже в Амсторі дуже багато людей. Та й у поліклініці також. Добре, що зробили тут центр. Зручно, багато місця. Я задоволена. Прийшли десь в 10.30, були 214, 215. Ми десь біля години посиділи в машині, прийшли, все зробили, все дуже швидко, задоволені. Наш досвід і наша допомога в організації процесу дозволяє бачити те, що черги розходяться набагато швидше. І оптимізується процес проведення щеплень, і область виходить на ті показники, які ми їй поставили для того, щоб забезпечити півтора мільйона щеплень за тиждень. І Ця кількість проведених щеплень дозволить нам виконати національний план вакцинації. На сьогодні ми графіки таким чином роботи центрів відкоригуємо, що можна бути, буде і в першій, і в другій половині дня пройти вакцинацію, кому коли зручно а також центри масової вакцинації працюють і будуть працювати сім днів на тиждень без вихідних».